بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنذر والشجر لفضيله والسماء فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار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 مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ما وله الجوار المنشأت في البحر كالاعلام، فبأي آلام يربك تكذبان؟ كل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثَّقَلَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان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 يرسل عليكما أَشْوَاعٌ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا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 <تصفيق> يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقول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 فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على كرش بطائرها من استبرق وجل الجنتين دار أي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلا ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فيهما عينان الضاقتان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما فاكهه ونخل ورمان فباي الاء ربكما تكذبان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 لم يطمثهن إنس قبلا ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان